Нагадаємо, у мирній акції протесту «Запитай» за підрахунками Олексія Любинського взяли участь близько сотні жителів Вільнянська і Запоріжжя. На цих кадрах вони вимагають зупинити будівництво каолінового кар'єру поблизу Вільнянська, а також припинити, за їхніми словами, свавілля місцевих постачальників газу, води, електроенергії, а також керівництва запорізьких керуючих компаній. За словами Олексія Любинського, в акції взяли участь представники громадських організацій «Вольтера», «Тверезі двори» і «Доста». Вимога найбільша до губернатора, до мера міста Запоріжжя, що вони бездіють. Люди вже не один випадок, коли кричать, плачуть, допоможіть. Якщо не почує нас влада, то, мабуть, буде щось більш радикальне, бо на даний момент це мирна акція, прийшли люди. А як буде далі? Будуть люди терпіти. Я дуже сумніваюся. Хочу зазнати, чи проживе хоч один день депутат за 300 гривень, як у мене після оплати квартири з пенсії. Возмущають, що мошенники. Обурюєш, що шахраї, на яких клейма ставити ніде, прийшли до нашого краю. І чиновники їх не зупиняють, а допомагають будувати цей кар'єр. Від початку отримання дозвільних документів там увесь процес був сфальсифікований. «Сьогодні в нас по воді дуже велика проблема, бо рішенням Запорізької обласної державної адміністрації, обласної ради верніше, прийнято таке рішення, щоб кожна людина винесла лічильник за межі свого будинку. Люди бунтують, люди заперечують, люди пишуть листи у всі інстанції, ну, відповіді отримують, звертайтеся до суду, звертайтеся до, суду. Ну, до суду це теж розумієте, наскільки це складно». Щодо газопостачання, люди буду збудували газопроводи, самостійно збудували їх ще так скажуть бабушки, дідушки наші прям, ну і гроші і кошти, і рили траншеї. Самі ми сьогодні повинні платити за транспортування газу по нашим же колись збудованим трубам. Повинні платити. Тобто, проти всього цього безладу, що влада ну не захищає людей. Учасники акції підписали резолюцію за відставку керівництва обласної і міської влади і Нацполіції. Передати її планують до Офісу президента України у середу 16 червня, сказав Олексій Любинський.